מה שנעשה בסרטון הנוכחי הוא לזכור את מה שלמדנו בשיעורי הכימיה על חימצון והתגובה הנגדית, החיזור. ואז נוכל לראות איך מה שלמדנו בשיעורי הכימיה קשור לדרך שבה הביולוג או הביוחימאי יכול להשתמש במילים האלה. ונקווה שנגלה שאלה יהיו אותן המילים. אז בואו נעשה חזרה קצרה. אם שמתם לב ברשומות uh, בכימיה, החימצון, uh, יש קיצור בשביל המילים האלו. זה ככה, oil, זה סימן לחימצון וריג מסמל חיזור. the oil כי ראשת התיבות באנגלית אומר לנו שה chimzun מאבד то זה במרחאות וולא באמת באחרה מאבד אלקטרונים. מתי אנחנו נסביר מה כבונה במאבד אלקטרונים? זה משהו שיתממשים למות בשורה חímיה. וולא גם למדתם שחזור זה לאוסיף או לא רבייח. ועם זה זה כי הוא כביכול, אה, אלקטרונים. אז סימולר גם זה במרחקות כי בעצם אתם לא במרחק מרוביחים אלקטרוניים, זה יותר כמו חותפים אלקטרוניים. הסיבה שבקד말 זה ניקרה חיזור,因为 that if you transfer electrons, we can assume for you that if in fact you transfer them, it is a mutual and the reason why this is called a למרות שזה לא מוכרח להיות חמצן, כן? זה יכול להיות כל מולקולה שתחטוף אלקטרון מכם. לכן כדאי לתת דוגמה מתאימה שתהיה יותר uh, מבוססת. נניח שלקחנו uh, מימן מולקולרי שהוא במצב צבירה של גז והיינו מדליקים אותו uh, עם חמצן מולקולרי. זה מה שקרה באסון של הצפלין, הינדנבורג. זה היה בלון מתכת ממולה במימן, וכאשר היה ניצוץ שחשף אותו לחמצן, קרה פיצוץ ענק. אבל בתהליך, לכל מול של חמצן מולקולרי, אם יש שני מול של מימן מולקולרי, בואו נוודא שהמשוואה מאוזנת, אז מזה ייווצרו שני מול של H2O וטון של חום. זה באמת התפוצץ. מה שנעשה כלומר אפשר להמשיך לדבר על הינדנבורג, אבל באמת הסיבה ש... שכתבנו את זה, זה שאנחנו רוצים להראות לכם מה מתחמצן ומה מתחזר. Uh, טוב, אז במצב הזה כאן של המימן, מולקולות המימן נראית כך, יש קשר HH, מימן-מימן, כל H חולק ימ بين זוגותו תו אlectron, לכן שניים י丘ים לאמת פנימ שאורביטה אחת שלהם הוא מלא לגמרי. הם מלה לגמר. אמינה מעבדים אלקטרון אחד לשני, אמינה מחטפים אלקטרון אחד מהשני. קורין למצב הזה מצבו החמצון טרילי. הם לא מרוויחו, ועגמם לא יפסידו אלקטרון. הם פשוט חולקים את האלקטרון הזה. תו הדבר אנחנו חוגים לגביה מולקולה של חמצان. קני יש קשר קפול בין שני חמצננים, אבל לאותם שניים חמצננים אין שום סיבה שאחד ירוויחו יפסיד אלקטרון מהשני. אבל אז אנחנו נוכל לראות כי כל חמצן קשור לשני מימנים. אפשר לחשוב על זה כאילו החמצן, אה, כאילו החמצן חוטף מכל מימן את האלקטרון שלו. למימן יש את האלקטרון האחד הזה, זו האלקטרו-וולנטיות שלו. עיקרון העסקה של רוב הקשרים הקוולנטיים הוא אני נותן לך אלקטרון ואתה נותן לי אלקטרון, ואז השנינו יש זוג שלם. אבל אנחנו יודעים או לפחות יכולים ללמוד שהחמצן הוא יותר אלקטרו -שלילי. מהמימן. כאן אנחנו רואים דיאגרמה של הגלוקוז שנשארה מהסרטון על נשימת העית. אפשר להתעלם ממנה כרגע, אבל אנחנו נקשר אותה לסרטונים הבאים. אבל שימו לב, אם נבית בטבלה המחזורית, ואם תזכרו ברשימה הכימית שבה האלקטרושליליות עולה, ככל שעולים לקצה הימני העליון של הטבלה המחזורית, אלה כאן הם היסודות הכי אלקטרושליליים, ואלה הכי פחות אלקטרו-שליליים. בעצם אלקטרו פירושה אלה שרוצים לכתוף אלקטרונים, לכן למרות שהחמצן והמימן נמצאים בקשר קובלנטי אה, במים, שנייה נרשום את זה כאן, זו הטבלה שלנו, ואנחנו yeah. מסתכלים על האלקטרו שליליות. אז אמרנו שלמרות שהחמצן והמימן נמצאים בקשר קובלנטי במים, הם חולקים אלקטרון. החמצן אינו יותר אלקטרו שלילי מהמימן, לכן הוא נוטה לחטוף אלקטרון. ולמעשה, אם תיקחו כמה יסודות מהצד הזה של הטבלה, ותקחו, תקשרו אותם עם כמה חברים מהצד הזה, החברים האלה הם כל כך יותר אלקטרו-שלילים מהיסודות שבצד השמאלי, שהם פשוט יגנבו את האלקטרון ברוב הזמן ולא רק uh, יחטפו אותו. כאשר מדברים על אלקטרו-שליליות, פירושו שהם חומדים את האלקטרונים. לכן כשאנחנו מביטים בקשר הזה בין חמצן ומימן, ראינו בטבלה המחזורית שהחמצן הוא הרבה יותר אלקטרו-שלילי, ולכן האלקטרון יישאר יותר זמן על החמצן. למדנו על קשרי מימן, למדנו שהם יוצרים מטען שלילי חלקי על הצד הזה של מולקולת המים, ויוצרים מטען חיובי חלקי על הצד הזה. האלקטרונים עדיין מופיעים מסביב המימנים מפעם לפעם, אבל כאשר מדברים על חימצון וחיזור אומרים, תראו, אין מטען חלקי. אם חבר אה, אחד מושך את האלקטרון יותר, אז אנחנו עומדים להניח אה, לשם מצב החימצון, שהוא... לקח את האלקטרון. לכן במצב החמצון אנחנו נניח שהחמצן במים לוקח את האלקטרון, ואז לו מצב חמצון של 1 מינוס. מקובל לכתוב את זה כשהסימן המינוס מצד ימין של uh, מספר מצב חמצון, כלומר 1 מינוס. ככה לא מבלבלים את זה לכן לזה יש אחת מינוס, כי בר BUT של מצב של חמצון, הוא לוקח את האלקטרון, הוא הרוויח את האלקטרון. לכן קודם שמנו את זה במרכאות, כי בעצם אין כאן רווח, אין תוספת. كان הרווח הוא רק ברוב הזמן, יש כאן חטיפת אלקטרונים. ובדומה לכך, המימן הזה צריך להיות זהיר, הוא קיבל אלקטרון אחד מהמימן הזה, וקיבל אלקטרון האלקטרון מהמימן הזה. מכל לומר, אחד מינוס צריך להיות שניים מינוס, נכון? צריך להיות שני מינוס כי הוא חטף אלקטרון אחד מכאן ועוד אחד מכאן. ככלל כאשר החמצן קשור עם אותו מחר שאינו חמצן או יסוד שאינו חמצן, לא רוב לו שני מינוס או מצב חמצון של שני מינוס. לכן אם החבר הזה הוא שני מינוס בגלל שהוא שני אלקטרונים, בואו נכתוב את זה במרכאות, הוא הרוויח במרכאות שני אלקטרונים, אנחנו יודעים שבאמת הוא לא הרוויח אותם, הוא חטף אותם. החברים האלה כל אחד הפסיד אלקטרון, לכן מצב החמצון שלהם הוא 1 פלוס. גם מצב החמצון של החבר הזה יהיה 1 פלוס. תוכלו לומר שעל ידי הפיצוץ של המימן, אם החמצן למימנים שקודם היה להם מצב חמצון 0, לכל אחד מהמימנים היה מצב חמצון אפס. עכשיו יש להם מצב חמצון פלוס, בגלל שהם הפסידו את האלקטרון כאשר הם נקשרו אל החמצן. אנחנו מכנים את זה, המימנים התחמצנו. ככה אנחנו מתארים את זה. נרשום אולי, המימנים התחמצנו. לכן בגלל התגובה הזאת, המימן התחמצן. מדוע הוא התחמצן? בגלל שקודם הוא היה יכול לחלוק את שלו יפה מאוד. ואז הוא נקשר לחמצן שיחטוף לו את האלקטרונים. המימן הפסיד את האלקטרונים שלו לחמצן, כלומר הוא התחמצן. בדומה לכך, החמצן בגלל תגובת הפיצוץ הוא התחזר. מדוע הוא התחזר? כאן הוא רק אה, שיתף אלקטרונים, נכון? כלומר, הוא לא, הוא לא הפסיד אותם ולא הרוויח אותם. אבל כאן, כאשר הוא קשור ליסוד עם אלקטרו-שליליות הרבה יותר נמוכה, פתאום הוא יכול לכתוף את האלקטרונים, ואז הוא מרוויח אלקטרונים. לכן המטען ההיפותטי הזה מוקטן לחצי. ולו רצינו לספור את כל האלקטרונים, כי אנחנו מדברים על ההפסד של אלקטרונים ורווח של אלקטרונים, אז אנחנו יכולים לכתוב שני חצאי תגובות. זה בעצם חזרה קצרה על שלכם. אבל לא מזיק לחזור על זה שוב. אנחנו נוסיף את זה לרשימת סרטוני הביולוגי, כך שגם הביולוגים ביניכם ירעננו את זיכרונם בחומר הזה. אז אנחנו יכולים לכתוב שני חצאיים של תגובות. נניח שהתחלנו עם שני מול של מימן מולקולרי, ואין להם הצבחי נמצון בכלל, הם ניטרליים. אז אם רוצים אפשר לכתוב כאן 0, ואז אנחנו מסיימים עם, אה, בצד האחר, נסיים עם שני מול של H2, אבל כל אחד מהמימנים, עכשיו יש לו מצב חימצון של פלוס אחת. אפשר גם לחשוב על זה כך, כל אחד, הרי יש לנו, אה, יש לנו ארבעה מימנים כאן. זה מימן מולקולרי שיש לו שני מימנים ויש לנו שני מול מהם. לכן יש לנו ארבעה מימנים. כל אחד מהארבעה איבד אלקטרון. אז זה שפע לכתוב זה ארבעה אלקטרונים פלוס. זה חצי התגובה של המימנים, הם הפסידו ארבעה אלקטרונים. זו דרך אחרת לומר שהמימן התחמצן, כי הוא הפסיד אלקטרונים. Okay? מימן הפסיד אלקטרונים. לכן בסימון שהיה לנו קודם ראשי תיבות אויל, אז חמצון זה להפסיד, ה-L זה לוזינג. ואז החצי השני של התגובה, אם נרצה לכתוב את החמצן, אה, טוב, מתחילים עם מול של חמצן מולקולרי, ומוסיפים לו את ארבעה אלקטרונים. אי אפשר לעשות אלקטרוני מכילום, אנחנו מקבלים את האלקטרוני מהמימן ומוסיפים אותן לחמצן. וכך בחצי התגובה מהצד הזה אנחנו גומרים עם שני מול, אה, יכולנו לכתוב זה כך, שני מול של חמצן וכל אחד מהם הוא בעל החמצון של שני מינוס. אלה הם חצאי התגובות, אוקיי? שני החצאים של התגובה. וכל זה מראה המימן, במשך הפיצוץ יבד אלקטרון והחמצן הרוויח האלקטרון שהמימן הפסיד. וזה אומר לנו שהחמצן התחזר. כל זה טוב וברור, וזה קצת הם, חזרה על מה שכבר למדתם בטח בשיעורי הכימיה. אבל טוב שחזרנו על זה, כי עכשיו אנחנו רוצים לבלבל אתכם אפילו יותר. כי אנחנו עומדים לספר לכם איך הביולוגים חושבים על זה. לכן, אם כי זה לא תמיד כך, לפעמים ביולוגים ישמשו בהגדרות שלמדנו בשיעורי כימיה, אבל הביולוגים, והרבה פעמים בספרי ביולוגיה הם אומרים, וגם אותנו זה מבלבל בלי סוף, שחמצון הוא עיבוד של אטום מימן, וחיזור זה תוספת של אטום מימן. כשראינו זאת בפעם הראשונה, זה היה כאילו... זה היה מבלבל, כי למדנו בכימיה, נכון, שלמדנו כימיה, למדנו שמדובר באלקטרונים, ו'העכשיו ב-תומ' דברים איתנו על אה, על אטומים. אז בוא נראה. נעשה קצת סדר. אטומי מהן קיдают לנו כולה פוטון ואלקטרון. אז איך זה זה מיסתדר. הסיבה לשתי אקדות השונות האלה, זה באמת אה, הסיבה לסרטון הזה, זה הסיבה לחח ש-אקדראתו אמת בגלל שבי הביולוגי מהי מה ברבת גובות, הוא נוטה להתקשר פחמן, שנייה, אני רשום את זה פה מסודר, זה בעולם הביולוגים. בעולם של הביולוגים, המימן משתף בהרבה תגובות, והוא נוטה עם פחמן, עם חמצן, עם זרחן, ועם חנקן. ואם נשוב ונבית בתבלה המחזורית, נראה איכן המימן נמצא, ונראה איכן נמצאים הפחמן, החנקן, החמצן והזרחן, ובאמת כל החומר הזה, תראו שכל החומר הזה ב, uh, במערכת הביולוגית, עם, עם a, הדברים שהוא נוטה להתקשר איתם הם הרבה יותר אלקטרו שליליים. לכן אם פחמן הקשר למימן, הפחמן, הפחמן חותפת את האלקטרון. ואם המימן הזה מועבר אל החמצן, יחד עם האלקטרון, אז הפחמן יפסיד אתו מימן, אבל באמת הוא יפסיד את האלקטרון שהוא קודם. ועכשיו החמצן יכול לחטוף את לכן אלה באמת הגדרות שתואמות זו את זו, והסיבה שיריינו לכם את הדוגמה הזאת היא, בגלל שההגדרה הביולוגית אינה מתאימה כאן. כלומר, ראיתם יכולים להגיד, טוב, בהתגובה הזו, ולכן אנחנו לבטח יכולים להגיד שהחמצן מתחזר לפי אגדרה הביולוגית, אבל לכם באמת יכולים לומר שהמימן אה, מפסיד כאן מימן. במצב הזה המימן מפסיד רק אלקטרון, הוא לא מפסיד את עצמו, נכון? אנחנו משערים שאולי אפשר לומר שהוא מפסיד את עצמו כי נלקח לצד השני. אבל ההגדרה הביולוגית באה נקודת מבט, שכאשר המימן נקשר לרוב דברים בתרכובות ביולוגיות, ונותן נוטל סור אלקטרון. לכן אם פחמן מאבד מימן ונותן אותו לחמצן, הפחמן יפסיד של המימן שאותו הוא יכול היה לחטוף. ועכשיו החמצן הוא זה שחוטף אותו. לכן הפחמן מתחמצן והחמצן מתחזר. Uh, אני מקווה שזה לא מבלבל אתכם. בסרטון הבא אנחנו נראה מספר דוגמאות נוספות. הסיבה לכל הסרטון הזה היא כדי uh, להנגיש אותו להבנת הנשימה הטעית, כדי שלא תהיו נבוכים כאשר מדברים על החיזור של NAD כאשר הוא מקבל uh, אלקטרון, או שהוא מתחמצן כאשר הוא אלקטרון וכן הלאה והלאה. אז רצינו שתראו שאלה הן אותן דגדרות שלמדתם בשיעורי שלכם.